O šnickým oscímcu mulatují pár obci, o švědckém hoscímcu mulatují pár ja se s ním servujem, s ním azamuljem, svojim Svojimi letne večar na oblaček zaklopem. Píš, milá, či špiš, milá, čuješ, či me ešte ľubuješ. Píš, píš, milá, či mi lači čuješ, či me ešte ľubuješ. Nešpím, nešpím, se čujem, ja cever ľubujem. Blistý, milý dnes, Peťan, zverečka si odomkne. Kebyš mi la celá, jaka vojna vezela, Kebiš micela, jaká vojna vešela, tam kulički a šablički čerkajú, a na po co mnie tým len hlavičky padaju. som že na tým len lavičky padajú